Blodet har mange ulike oppgaver. Det skal transportere gasser, oksygen og kapondioksid. Det skal transportere energikilder og byggestener til metabolismen. Det kan være glukose, aminosyrer og fettstoffer. Det skal transportere avfallstoffer fra vevet og dit det skal skilles ut, for eksempel som urea som skilles ut via nyrene. Det skal transportere signalstoffer, hormoner, fra produksjonsted til brukssted. Det skal transportere varme, regulere indre kroppstemperatur, og det skal transportere immunceller til steder der infeksjon og betennelse forekommer. Blodet består av en mengde ting. Blod er en type vev, men det er et flytende vevsterpe i motsetning til for eksempel muskelvev, fettvev eller levervev. Det består av tre hovedtyper celler, ritrosytter, de røde cellene, og kalles ofte RBC, røde blodceller hvor funksjonen er å transportere gasser, oksygen og CO2. Det er laukosyttene, de hvite blodcellene, som forkortes ofte dobbelt ved BC, eller white blood cells. Og deres funktion er primært immunforsvaret. Så er det trombosyttene, eller blodplatene. Det forkortes ofte PLT, på platelets. Og funksjonen deres er å stoppe blødninger. Så er det mye vann, som utgjør ca. 92 av væsken blodcellene flytter rundt i. Og den væsken blodcellene flytter rundt i kalles plasma. Også er det proteiner, masse ulike typer. Proteinene passerer nesten ikke i kapilærveggen, slik at av proteiner er derfor mye høyere i plasma enn i vesvesken eller. Figuren viser en mer detaljert fremstilling av hva blod inneholder. Foruten alle celletypene inneholder blod en del elektrolytter, joner, organiske næringsstoffer, organiske avfallsstoffer og som nevnt ulike typer proteiner. Her ser vi hvordan blodet strømmer gjennom årene i en normale blodåre. Det er en såkalt laminær strøm hvor blodcellene flyter mitt i årene. Nå skal vi ta for oss de ulike celletypene i blodet og begynne med de røde blodcellene, erytrosyttene. erytrosyttene under kontroll av hormonet erytropoietin, eller EPO. Erytropoietin produseres i nyene når mengden oksygen i sirkulerende blod blir for lavt. Erytrosyttene er høyt spesialiserte, kjerneløse celler. De mangler også mitokondrer, ribosomer og cellerorganeller. Fordi de mangler mitokondrer, har de heller ingen egen egenproduksjon av energi og proteiner, og de har kort levetid i sirkulasjonen, bare ca. 120 dager. Når elytrosyttene blir gamle, altså nærmer seg 120 dager, ender de fleste sine dager i miltens retikulære system. Det er et eget kapillærsystem i milten med veldig trange kapillære. Og disse klemmer gamle, utslitte elytrosytter til døde, og de kommer ut av sirkulasjonen. For å opprettholde mengden elytrosytter produseres i gjennomsnitt 2-3 millioner nye elytrosytter i benbergen per sekund hos et vokset frisk menneske. Fordi modne erytrosytter mangler kjellekjerner og mytokondil, må de altså skaffe seg energi ved såkalt anaerob-metabolisme. Altså produksjon av ATP, energi, uten bruk av oksygen. Nye, umodne erytrosytter kalles retikulocyter. De har rester av ribosomer inni sig og det ser ut som trådnettverk, derfor kalles det retikulocyter. De modnes etter 1-2 dager i sirkulasjonen. Bilden nederst til venstre viser retikulosytter, eller rettics, som de ofte forkortes, med rester etter en type kjerneproteiner, altså ribosomer. På bildet i midten peker pilen på en enkelt retikulosyt i en mengde av røde blodceller. Bildet til høyre er et scanning elektronomikroskopisk bilde av retikulosytter, altså cellene med ujevn overflate, og modne røde celler, det er cellene med jevne overflate. Legg merke til at de modne cellene har en flat, konkav form, mens de umodene er klumpete og mer i kuleformede.